Привіт, друзі! Значить, у нас на огляді сьогодні Impact Milwaukee Search 2760, значить, усього голова. Ми його повністю розібрали, тому що нігде не встрічав на просторах інтернета повністю в розібраному стані. Ну, значить, по схеми, схемі цей бочка у нас. Я не знаю, як вона правильно технічно називається. Вона продається тільки в зборі. Ось так. Повністю в зборі вона скручена продається. <кхем> Значить, які нюанси є при розборці? Е, ну, саме перше, це те, що вона дуже плотно тут сидить, все діло. І тут у нас ліва різьба. Тобто відкручуємо проти... Верніш, відкручуємо за часовою стрілкою. Тут ліва різьба. На це зверніть увагу. Значить, ну, як на мій погляд, то, мабуть, один з найнадійніших імпактів. Чому? Тому що у нас тут все працює в масляній ванні. І прямого контакту між деталями немає. Тобто, між нашими молоточками і цим барабаном, який проворачується, прямого контакту немає. Між ними масляна плівка. Значить, цей барабан має бути повністю залитий маслом. Ну, до чого ми дійшли з людиною. Масло сюди йде редукторне. АТФ, ніби, да? Гідравлічне. Чи гідравлічне масло сюди йде. Е, значить, які є нюанси, чому це все діло розбиралося? Ну, в нього не було удару, брали його на свій страх і риск, тобто під свою відповідальність. Він був куплений биушний. І хотілося дійти до істини, в чому проблема. Проблема була банальна ось в цій прокладці. Е, на заводі при зборці її десь закусило, тобто оця гайка від цього барабана, яка накручується. Вона має ось тут зняту таку частину під конус невеличкий. І десь при зборці це все діло закусило, з'їло прокладку, масло з часом вилилось з барабана і пропав удар. Значить, як це все діло працює? Значить, з цієї сторони у нас стоять шестерні, які крутяться. Вони вращають цей барабан, його в якийсь період підклинює цей барабан, чому його підклинює. Якщо ми подивимося всередину, ми побачимо такі ніби, я не знаю як це правильно технічно називається, напливи такі на металі, і ось якщо проворачується наш барабан, ось тут у нас біта стоїть, тобто вона стоїть жорстко, барабан вращається, в нас вилазять наші два молоточка, ось при вращенні вони вилазять, їх виталкує шарик. Зараз покажу, як далі. І ось в цьому моменті, де в нас йде удар, у нас тут масляна плівка, тобто прямого контакту між деталями немає. У нас завжди там масляна плівка. І в деталі, я не знаю, скільки разів, підвищується ресурс. Значить, що у нас всередині? Як ми виймаємо, що ми бачимо? Ми бачимо, <кхем> значить, там вибрата четверть. В ту четверть у нас... Всередину заходить ось оця цяцька. Ось цією стороною меншим зубом вона заходить туди, в ту четверть у нас. В свою чергу вона заходить ось в цю частину, в якій стоять молоточки. Вона заходить туди. Потім у нас заходять шарики. Шарики у нас ось як ця Річ заходить сюди, шарики у нас стають в отвір і при обертанні у нас шарик вилазить. Тобто якщо ось так дивитися, при обертанні в якийсь момент шарик вилазить і ряє. Тобто кожен раз перед тим, як у нас має молоточок піти в щеплення ось з цією бочонкою, з цими Такими профрезерованими двома частинами. В цей момент перед тим, як має бути удар, шарик наші молоточки видвигає. Вони вилазять, відбувається щеплення оцих молоточків з барабаном, або ж барабан йде в щеплення з молоточками і він їх привертає. Ну ось так у нас і працює гідравлічний імпакт. Нічого складного немає, як на мій погляд супернадійний імпакт, тому що все в масляній ванні, а проблема була банально ось ці прокладки. цими отворами до гори, тут у нас вироботка. видно, ось по колу йде від молоточки. Отут тут такі дві носечки, це все діло до йде. Ось так лягає, потім ми спали на нашу резинку. Резинка має в четверть зайти, там десь стояла. Це все діло смазали одразу маслом, яке буде заливатися в редуктор. Тут тобто резиночку нашу смазали і це все діло. Ну і беремо цю, тут також є резинка, бажано її теж смазати, щось ми її смажемо. Тобто тут це все діло заходило від руки. Нічого нігде не зацепить. Зверніть увагу, всередині в нас така резинова трубочка, вона з двох сторон запаяна, там всередині повітря. Ну або газ, або що, я не знаю. Нічого вона. Коли ми заль'ємо повний редуктор масла, коли в нас відбувається удар, це масло потрібно десь його компенсувати, тобто при ударі. Щоб десь воно мало розширятись. І ось я так підозрюю, ну це тільки моя підозра, що ось ця резинка просто під час удару зжимається, розжимається і все. Ну для чого вона, тому що ну, до чогось іншого ми таки не дійшли. Потім ми повністю зальємо масло шприцом через ці отвори. І зверніть увагу, що на цих гвинтиках там далі відео я вам покажу, що в них і дві резинові і так, значить, Ось я наживив, тут потрібно трошки прижати, наживити ось цю ответну часть цієї бачонки. І дивимось, що я казав, тут ріва різьба. Тобто коли ми крутимо... Ось. Пішло все зажимати. Прокладку, ту що я казав, резинову, треба точно підібрати по розміру, тому що всі інші прокладки Ми пробували їх банально отак згризає Ось оця гайка, коли ви закручуєте це все діло. Ось це все зайшло у нас плотно, зараз ми ключиком обожмемо жмемо розводним, тут, ну і будемо далі збирати Прийшлося ще раз розбирати, тому що довго лежав імпакт Ось не забуваємо ставити це кольцо пластикове Воно ставиться перед шестернями, потім закидаємо це все діло, вже тут все в смазці це. Так, зверніть увагу, що ось на цій шестерні планітарки <клес> ось ці зацепи, їх тут 6 штук і в редукторі їх також 6 Вони мають дивитися ось цими зубчиками не ось так до гори, коли ви її збираєте, а донизу, щоб вони повністю лягли і пішли в щеплення. Ось так, тобто наш редуктор, ось ми закидаємо, і вони повністю западліцьо стоїть е з редуктором там, з внутрішньої частини. Потім ми накидаємо шестерні наші, <кхи> і ставимо ось цю кришечку, ось так ця кришечка виглядає, на ній зверніть увагу, є ось такий зубець, з однієї сторони і в редукторі у вас вибрата четверть під цей зубець, де вона ось це четверть ось так це все заходить зараз ми закинемо смазки туди в редуктор ось якось так ми його зібрали Тут розбирали ми ще раз шуруповерта, доливали масло, бо було мало масла, не було удара, все долили, ну і душа радується, значить, як він працює в нас, зараз попаду спочатку.